Lisää elokuvaan ääniä napauttamalla mediaikkunan Äänet-painiketta. Ääniraidat-kohdasta voit valita iMovie-ohjelman kappaleista. Voit lisätä laitteella olevia ääni- ja musiikkitiedostoja kohdasta Oma musiikki. Lisää ääni elokuvaan Plus-painikkeella. Voit zoomata aikajanaa nipistämällä kahdella sormella aikajanan päällä. Saat aaltomuodot näkyviin napauttamalla aaltomuotopainiketta aikajanan yläreunassa. Avaa klipin äänenvoimakkuussäädin ja muokkaustoiminnot napauttamalla alapalkin voimakkuuspainiketta. Voit trimmata klippiä ja lisätä häivityksen alkuun tai loppuun. Lisää elokuvaan tekstiä napauttamalla klippiä ja alapalkin Otsikot-painiketta. Muokkaa tekstejä napauttamalla haluttua tekstiä esikatseluikkunassa. Lisää elokuvaan siirtymiä. Napauttamalla klippien välissä olevaa siirtymäpainiketta. Valitse sopiva siirtymä alapalkista. Hyvin lyhyiden klippien välille ei voida lisätä siirtymiä. Napauta lopuksi valmis. Anna elokuvalle nimi. Vie elokuva napauttamalla alapalkin jaa-painiketta. Napauta tallenna video ja valitse terävä piirto 1080p. Elokuva tallennetaan laitteen kuvakirjastoon. Voit viedä valmiin elokuvan myös YouTube-videopalveluun. Toiminto edellyttää kirjautumista.